Пане Юрію, вітаю вас! Христос народився! Слава Україні! Славімо Його! Героям слава! Вітаю всіх з Різдвом! Дуже важливо, щоб ворог не відібрав нас цього відчуття свята, навіть в умовах війни, бо це теж те, за що ми боремося, за наші традиції, за наші звичаї, за нашу історію. Я хочу вам подякувати за те, що ми побачили. От буквально тільки ми побачили, що різдво прийшло і на лінію фронту. Наскільки от тяжко було зібратися усім разом, відкинути те, що навколо і у себе отримати те відчуття теплого свята нехай не в себе вдома за святковим столом зі своєю родиною, але з побратимами, які також тепер стали частиною родини, Усім разом, на жаль, зібратися не вдається ніколи йдуть бойові чергування, бойові виїзди більшість хлопців працює тому за святою вечерю, за молитвою за 12 мастравами, які ми підготували, так, з того, що нам привезли волонтери. На жаль, не всі вони були пісними, але так, як є. Помолилися. Дуже, дуже хотілося, щоб не перервалася ця лінійка звичаїв. Я звик щороку на різдво ходити на всіночно до церкви. Дома завжди є свята вечеря. Тому цього разу організували середково по братимі, І, повірте, було дуже тепло, дуже... Дуже приємно, а вчора навіть дістали маленьку ялиночку, обвішали їх, її гірляндами від гільз нашого гранатомету, дістали ангеликів, які нам передали діти з Луцька, голова Тернопільської обласної ради привіз кутю і ті хлопці, які приїхали з бойового чергування, вчора приєдналися до цих свят. Ми цьогоріч і на Миколая змогли вирватися на декілька хвилин у місцевий госпіталь зайти до поранених е, отримали костюм Миколая подарували кожному подарунок місцевим людям е, військовим медикам, пораненим повірте, люди дуже потребують тут от такого е, якогось е, відчуття того, що є в цій страшній війні є якісь такі моменти тепла, віри добра і тому намагаємося, коли будь-яка хвилинка, якщо дасть Бог то можливо і вертеп зробимо, вже замовило зорю, буде видно. Скільки страв на столі було? Чи вдалося виконати всі 12 смачних шедеврів і хто був кухарем? Було традиційних 12 різдвяних страв, оскільки на фронті дуже напружена обстановка, декілька днів підряд нам не вдається приготувати теплої їжі, тому це така була свята вечеря в сухомятку. Ось, я сам зініціював, щоб їх було 12, так як і вдома, все, що там передали волонтери, якісь огірочки, ну, було багато страв, не всі вони були, на жаль, пісними, я ще раз скажу, були і полтавські галушки, і вареники з Тернопільщини, і закрутки різні, але 12 страв було на столі. Була молитва і була свята вечеря, це дуже важливо. Скажіть, будь ласка, от багато готують передач на фронт, і багато є бажаючих, які передають їжу, свої якісь закрутки домашні, от таке можна передавати взагалі на фронт? Слухайте, ми вже так жартуємо, у нас такий рік достатку, нам щодня щось везуть люди, пишуть, а можна ми вам ще передамо, а можна ми вам вареників, а от Полтавчани написали, ну, можна ми можна вам полтавських галушок передамо, а можна ще щось. Ми вже просимо зараз товариству, давайте вже трошки спиніться, тому що ну, реально, реально дома, дома напевно, ми, ми не маємо можливості мати такого достатку в їжі, який ми маємо завдяки нашим волонтерам. І це не припиняється, ми безвивозно пів року на Донбасі, е, вже 305 день на війні, не було жодного дня. Щоб ми не відчували цієї опіки волонтерів і бажання допомагати. До нас тільки вчора дві делегації приїжджали. І це, як би кажу, це не припиняється. До нас є проблеми, як робити так, щоб зберігати ці всі продукти. Щоб з повагою ставитися до тієї праці людей, які, можливо, останні віддають. Бо ми розуміємо, що зараз не найкраща ситуація в Україні. Не найкраща ситуація в українських сім'ях, але ми розуміємо, що українці розуміють, що підтримка фронту – це головне. І ми цю підтримку відчуваємо, поважаємо і розуміємо, наскільки вона є важлива. Але ж ви розумієте, ніхто не зупиниться, всі будуть далі продовжувати свою справу, підтримувати наших військових, бо ви наші герої, ви наші захисники, і ми не можемо просто вам не допомагати. Це обов'язок кожного українця. І пане Юрію, зазираючи наперед на цьому тижні, ми вже проводжатимемо 22 рік, 23 до нас прийде. І от 31 грудня чи чекаєте ви трошки тихіша ситуація на лінії зіткнення чи вона буде все ж таки продовжуватися у тому ж темпі, як і зараз. На жаль, незважаючи на Різдво, незважаючи на цей традиційний свят цикл різдвяних свят, ситуація на фронті істотно загострилася. Йдуть постійні бої на зустрічних парах Противник пробує атакувати наші передові позиції. Ми на деяких ділянках фронту відбиваємо передові позиції ворога. Тому зараз якось важко говорити про те, що буде 31 грудня. Точно будуть салюти, точно будуть касетні боєприпаси, точно состатимуть міни, точно працюватимуть наші автоматичні гранатомети. І точно, і влучно. Це, це ми знаємо. Про якесь святкування Нового року. Важко сказати, а от святкування дня народження Степана Андрійовича Бандери 1 січня буде обов'язково, бо це теж наша традиція, це теж наші герої, якого навіть мертвого бояться вороги, Ось, тому, тому це буде обов'язково.